أعوذ بالله, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ما را الذين يا را الذين كفروا كفروا الم اذهبتم اذكرتم في حياتكم الدنيا وَاسْتَمَعْتُمْ طَاعَتُكُمْ وَاسْتَغْفَرُوا بِهَا, بها فَيَوْمَ تُزْجُونَ وَيَوْمَ تُزْجُونَ عَذَابٌ ذُنُوبِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ کافر لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کو رسوائی ذلت سے دو کیا جائے گا اللہ رب الزت ان کو رسوا کرنے والا عذاب دے گا جہنمی بھی جہنم کے درجات ہیں اور جنہوں نے نافرمانی کی ہے شریعت کا استحصاب اور مذاق اڑایا ہے یہ تو ہے کہ اسلام قبول نہیں کیا وہ ایک الگ بات ہے سزا کی تو وہ بھی کچھ دیکھیں یہ دوسرے وہ ہیں جو آگے سے من گڑھ باتیں کرتے تھے اور قرآن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کا استحصال مذاق اڑاتے تھے ان کو کرنے والا دیا جائے گا اور یہ سب اس دن مارے مارے پھر رہے ہوں گے ان کو طرح طرح کے عذاب سے دو چار کی وجہ کی, کی تھی کیا تھے. تھے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جس لائن پر ہم چڑھ رہے ہیں ہم اچھے ہیں نعوذ باللہ مسلمان میں ہیں ان کی کیا بات ہے ان کا کوئی حال ہی نہیں ہے یہ نعوذ باللہ بلّہ ذلیلیں ہم عزت والے ہیں تو اللہ رب العزت یہ جو دنیا میں اپنے آپ کو عزت والے اور مؤزت سمجھتے تھے ان کو ذلیل کرے گا اور جن کو سمجھا جاتا تھا ان کو اللہ رب العزت عزت سے کامیابی سے ہم کنار کرے گا اگر انہوں نے کوئی نیکیاں پی بھی ہوں گی یہ کافر ہو کا کوئی کام کر دیا عامہ وغیرہ کام کرتے بھی ہیں وہ دنیا میں ہی ہے ان کے لیے دنیا میں جو کا جنم شہری ہو گئی شہرت ہو گئی بلے بلے بڑا کمال کام کیا بڑا ہاسپٹل کا اچھا رہا ہے بڑے خدمت قلع کے ادارے ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے ہی ہے دنیا میں اس کی لذتیں اور دنیا کی واہ واہ لے لی لے لی وہ دنیا کی حد تک ہے آخرت میں اس کا کوئی عجب نہیں ملے گا کوئی حصہ نہیں ملے گا کیوں وہ اسلام قبول نہیں ہے جب تک اسلام کے سرکر میں نہیں آ جاتے ان کی کوئی عبادت اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا یہی اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کا دنیا کے اندر جو مل گیا مل گیا وہی دنیا کا حصہ ہی ان کو ملا مومنوں کا آخرت میں حصہ ہے مومنوں کو آخرت میں عزت سے دو کیا جائے گا دنیا کے اندر کو کچھ ملے نہ ملے بس اوقات اللہ, مطلب آل اللہ رب الرزت کے ساتھ دنیا کی دولت بھی دے دیتا ہے۔ لیکن دنیا کی دولت اگر نہ بھی ملے تو مومن پھر بھی صافر رہتا ہے پھر بھی صبر کا مظاہرہ کرتا ہے مل جائے تو اللہ کا شکر کرتا ہے اگر نہ ملے صبر کرتا ہے مل جائے تو اللہ کا شکر کرتا ہے بیٹا ابراہیم کہتا ہے کہ میرے باپ ایسے افطاری کا ٹائم تھا تو رنگا رنگ کے کھانے پڑے ہوئے ہیں تو کھانے دے کر سوچ کے پڑھ گئے اور کہنے لگے مصحف بن عمیر انسان تھے, وہ تھے تو سر ہو جاتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت اچھے تھے اور ساتھ تذکرہ کیا حمزہ بن عبد مطلب شہید ہوئے ہیں اور فرمانے لگے یہ نیمتے دے کر کہیں ہمیں دنیا کے اندر ہی نا یہ بدلا دے دیا گیا جو اللہ ریت کی تشریح نے لکھا ہے کہ دنیا کے اللہ عزت ہے. ان کو تقریم اور سے نماز ہے. یہ نہ ہو کہ ہم یہ دنیا کے لگے رہے ہیں. دنیا کے اندر سارا کچھ کھانے پینے کے لیے پہننے کے, کے لیے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ مل جائے اور ہم آخرت سے مغروب ہو جائے پھر ہچکی باندھنے اتنا روئے روئے اتنا روئے بیٹا کہتا ہے ابا جان نے جس قدر عام بندہ جو ہے مومن بندہ جو ہے اس کو پریشانی لائق ہوتی ہے دنیا کی رنگینیوں میں غم پریشانی آئی فوج کی معاملہ بنا بس ٹھیک ہے دیکھا چلو جب گزر گیا پھر اسی طرح ہو گیا تھے اور اب تاری کے وقت آخرت کی محروم نہ آؤں اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو اجاز نواز اور لوگوں کو اللہ سلیل کرے گا ان کا تذکرہ کیا یوما اور جس دن یوں پیش کیے جائیں گے اللہ جین لوگ جنہوں نے اپنی لذتوں کا, کا یعنی حصہ تم نے پورا لے لیا دنیا میں بس موچے ماری کھایا پیا اور شاہ بلے بلے ہوگی تم دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھتے تھے اور تم نے دنیا کی زندگی کو جنت سمجھ رکھا تھا تمہارے کچھ نہیں ہے. تم لے چکے ان چیزوں سے, ان سے تم نے فائدہ اٹھا یوم اچنا آج تجھ سونا تم بدلہ دیے جاؤ گے عذاب الت کے عذاب کا ایسے جنہوں نے دنیا کی لذتوں میں تو لگے رہے آخرت کو بھول گئے اللہ العزت کو فرموش کر دیا اللہ کے رسول کی نافرمانی اور توہین کرتے رہے ان کو زلد کے دیا جائے گا زلد کے بدلے کی شکل میں دیا جائے گا اس کا بدلہ یہ دنیا کی لذتوں کے بدلے میں زلد کا دیا تم اس کے کے تمہارے تکبر میں میں نے تم اور اس کے نا کرتے. تکبر نا فرمانی تمہارے اندر بڑھا ہوا تھا تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ دیتے. اس لیے آج میں زلط والا آزاد کیا جا رہا ہے اللہ